Володимир Федоренко питає, як організувати прокладання труби забору повітря для каміну, якщо фундамент стрічковий. Можна прокласти стрічці. У е, нас вже є вебінар про приплив повітря. Ось, тому, е, Володимир, я не зовсім розумію, в чому ваше питання. Тому що я не бачу там проблеми. Просто-напросто. Ну, треба подивитися проект. Я, я так розумію, що камін, така система, що камін входить. Планшет виробився. Щось я гаву зловив, що він в мене розряджений. Бачите, хлопці. Будемо малювати каряву на екрані. Ні, ось так будемо тобто оце от проходить наш фундамент пятно каміну Оно ось тут і треба щоб труба пройшла ось тут наприклад да ось такий варіант якщо е, зловили гаву і не зробили зразу оцей приток то алгарка з алмазним диском адбойний молоток нам допоможуть нічого такого страшного нема але труба повинна йти ось тут Обов'язково в утепленні. Бачите, вона дуже великого виходить е, перерізу тому що от зазвичай кажуть як, що діаметр димоходу не може бути більший або мен, е, там бути діаметру, ніж приплив повітря. Е, димохід, наприклад, 130. А приплив повітря десь там ну, повинен бути не менше, ніж 130-150. Обов'язково. Тобто, повинен бути запас. Це для того, щоб не з'являвся тут угарний газ. Тобто, щоб приток повітря мав ну, трошки такий от запас. І ось виходить так, що вирубається лента встановлюється труба і підключається до сюди а сам дренаж вже влаштовується от всьому місці тобто ось тут ми повертаємо ну ми ж можемо як розійтись наприклад Поста... не видно видно поставити тройник сюди повітря заходить тут у нас дренаж а ось тут вже підключається сам камін Ви, Више наприклад да? ну через коліно на нас дивиться труба наприклад Ми можемо так же зробити можемо. Ну це не так зручно чому тому що якщо не дай Боже в, в цей дренаж щось попаде або напливе зайва а він заб'ється чи ще щось то його вже не зможете почистити тому що дренаж знаходиться ось тут в іншому місці ось а коли по той по той технології що я розповідаю то дрінаж знаходиться ось тут тобто він прямо під трубою можна навіть руку засунути і почистити Розумієте, тому що там відстань така що можна щебенку витащити іншу насипати навіть і так далі він більше обслуговує ми так скажімо ну на всяк випадок не було такого, що це потребувало, тому що ми це стали виконувати тільки декілька років тому, але все ж таки, ну, іноді може виникнути декілька, да вже більше п'яти років, писать як час лотить. Тому е, можна розглянути ось такий варіант, частково вирізати навіть для того, щоб покласти цю трубу з утеплювачам і підійти к каміну, якщо це потребується.